کیونکہ وہ آئیڈیا ہی کیا جسے مخالفتیں نہ ملے وہ آئیڈیا کیا جسے ریڈیکولنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ آئیڈیا کیا جس کو مزاج بازیاں نہ ملے وہ آئیڈیا کیا جسے ادابطے نہ ملے وہ آئیڈیا کریشن ہی کیا جس کو اٹھا کے معاشرہ پھینک نہ دے وہ آئیڈیا کیا جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہو آئیڈیا ہوتا ہی گرے کے اندر کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ تو ڈسکورڈ فیلڈ ہوتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ تو ڈسکورڈ ڈسپلنس ہوتے ہیں اس میں بھی بنانا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر لاک سیرتیں ماضی کے فیلرس استادوں کی رہنمائی آپ کو اس کے اندر کافی ریپلیکبل ماڈل مل جاتی ہیں کھیل کود کرنے کے لیکن اصل آئیڈیا کریشن تو گرے میں ہوتی ہے جہاں جرت ہی نہیں کرتا کوئی آف دا گریڈ جا کے اس کے اندر اپنا مائنڈ چلانے کے لیے کسی نے ایکسپلوریشن نہیں کی دماغ نہیں چلایا ہوتا تو یاد زیادہ پیسہ کرتا ہے ملین ڈالر آئیڈیا اور ان فیکٹ آپ کے یہ چار سال میں آئیڈیا کریشن کی تو آپ کو جو نا یہ سمندر بھا دینے چاہیے پیسہ تو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اور ان فیکٹ ایک بڑی ہوپ فل ایلیمنٹ میں آپ کو کہوں گا آئی کو شروع میں پیسے نہیں چاہیے ہوتے آئی کی شروع کی جو جنگ ہوتی ہے نا ایک نظریے کی شروع کی جو جنگ ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کی جو شروع کی جنگ ہوتی ہے وہ وجود کی جنگ ہوتی ہے جو اس نے ادم سے لڑکے کرنی ہوتی ہے صرف اس نے ٹکنا ہوتا ہے پھر اس کی سسٹینیبلٹی اور اس کی ریٹینشن کی جنگ ہوتی ہے کہ وہ سروائول جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹک جائے بس مارکیٹ کے اور پھر کسی مقام پر وہ آئیڈیا کوئی سدیاں جلنے کے بعد کہیں ایک مقام پاتا ہے اور پھر اس میں منوورس اور ٹیکٹکس اور پھر اس وقت بھی اسٹریٹجی نہیں آتی اس لیے پہلا نقطہ آج کی کانفرنس کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ایدھر زیادہ پیسہ ہو یا آئیڈیا بڑا ہو پرابلم سالوگ آئیڈیا لو بچے جلدی بکے گا دنیا کے جتنے بھی بڑے آئیڈیا تھے نا وہ پرابلم سولوگیا انسانوں کا کمیونکیشن پرابلم بہت بڑا مسئلہ تھا. کر دیا نا آ کے انہوں نے سیٹل فیس بک ٹویٹر یہ پرابلم سولو انہوں نے لوگوں کی پریشانیوں کو سالو کیا میڈیکل انڈسٹری کے اندر مسائل کا حل جتنا انسانوں کی سہولت کے لیے ان کی لائف کو آسان کرنے کے لیے سوچ ہوگی نا کریٹوٹی ہوگی اتنا جلدی بکے گا وہ اتنا جلدی وہ مارکیٹ ہونا آسان ہے اس کے لیے مگر ادھر آئیڈیا اور اسی پر فوکس رکھیں گے اگر پیسہ نہیں ہے سوچ اچھی ہے تو پھر ایک اور ڈسپلن آپ کو کھولنا پڑ جائے گا وہ ہے جب پیسہ نہیں ہوتا نا اور سوچ ہوتی ہے تو پھر دوسرا مسل جو آپ کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنا ہے نا فیلڈ میں ایک معیار بننے کے لیے فیلڈ میں وائلڈ کارڈ انٹری میں ایک آخری گھوڑا بھی اپنے آپ کو کوالیفائی کرنے کی اپنی مستی اور تفریح اور شوگر کی کریٹیوٹی ہے نا وہ بھی پیسہ لاتی ہے لیکن ابھی آپ کو نا مارکیٹ میں جیت چاہیے تو آئیڈیا اینڈ کیپٹل تو اکثر لوگوں کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا تو اگر آپ زندگی میں کاروباری بننا چاہتے ہیں آپ بزنس امپائر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے اسٹرانگ چیز ہونا چاہیے آپ کا اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ میٹرز آئیڈیا جینس کے پاس بھی ہوتا ہے اور जीनियस ہوتا ہی ہوا جس کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے دونوں ہیں دوسرے کے آئیڈیات جینس جینس آئیڈیا دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے. لیکن جینئس سیلنگ از مائنڈ از برینڈ سیلنگ اسکلز از کیونکہ اسے کھیلنا نہیں آتا سنبھالنا نہیں آتا فیلڈ میں پہنچانا نہیں آتا اپنے آپ کو तो सेल्फ डिवेलपमेंट की इशूज की वजह से आप फील्ड में रुक नहीं सकेंगे रिटेन नहीं कर सकेंगे पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जल्दी कैश इन कर लेंगे सस्ते में बिक जाएंगे और आपके ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आप आइडिया क्रिएशन का प्लेजरिज्म का बाप बांध के आपको साइड में कर दिया जाए तो पहले वो भी बड़े प्लेयर्स भी पहले मार्केट में वेट कर रहे होते हैं मारचार खाने दो अगर ये ट्वेंटी पोटेंशियल की परफॉर्मेंस तक आएगा फिर खरीद लेंगे इसको एक आईडिया को बनाने के लिए उस पर अपना दिमाग चलाने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग का एक टेंजन डॉलें क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी करने के लिए फिर पॉजिटिव क्रिएटिविटी करने के लिए फिर प्लेजरस क्रिएटिविटी से बचने के लिए और यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए कि मेरे पास जो आइटम है वो किसी के पास नहीं है और फिर उसके अंदर एक्सेल करने के लिए यू नीट अ लॉट ऑफ हार्ट बहुत दिल चाहिए ویٹنگ ہے سبر ہے انفیکٹ میرا تو جملہ یوسف علیہ السلام کی قید ہے یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کر سکتے تھے یہ بادشاہ کے کان تک پڑھنے کے لیے نا اور آسمانوں سے آپ کے آئیڈیا پہ میریکلز اترنے کے لیے قید کاٹی ہے انہوں نے بہت بڑی تو وہ وقت جب آپ کے آئیڈیا کو میریکلس نصیب ہوں گے آپ کے آئیڈیا کو ایک مارکیٹ نصیب ہوگی آپ کے آئیڈیا کو ایک کلائنٹ نصیب ہوگا آپ کے آئیڈیا کو ایک ڈیمانڈ نصیب ہوگی اور آپ کے آئیڈیا کی ایک سوشل اس کا ڈیولپ ہوگا سوشل بنے گی اس سسٹم کے اندر بچوں وہاں تک پہنچنے کے لیے نا بہت ہولڈنگ چاہیے بہت رکنے کا دم چاہیے آپ کو سدیاں چاہیے برداشت چاہیے پھر اس آئیڈیے کو ابھی ایک دماغ انہانس کر رہا ہے ایک ٹائم پر ایک آئی ڈی ایکچولا کے لیے بیس بیس لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ایک آئیڈیا کریشن کو ایک گا وہ آنٹرپرینور آگے سے لیکن شروعات میں نہیں ہونا فرسٹ یو نیڈ ٹو کرام یور سائٹ پھر اس پر بات ہوگی پھر اس پہ لوگ ڈسکس کیے جائیں گے پھر ایک لمبا باپ تنقیدوں کا ہوگا تو شروع کی جنگ جو ایک آنٹرپرینور کی ہے نا بڑا گہرا نقطہ وہ کوالٹیٹو نہیں ہوگی بات ذرا گہری ہے ہر آئیڈیا کی ہر اسٹارٹ اپ کی شروع کی جنگ نہیں کو وہ دگڑ مار قسم کی فل مسل پاور دھکا ہوتا ہے اس کے اس میں آپ نے یہ سسٹمز یہ ڈائورسٹی یہ مارکیٹنگ یہ برانڈنگ یہ پوزیشننگ یہ شروع کے شش کی بات یہ بہت بعد میں آتے شروع میں تو بیٹا ایک پیور دگڑ مار قسم کا دھکا ہوتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی پروڈکٹ کو ہوتا ہے اپنے مارکیٹ میں یا ارد گرد کے مار دیں گے یا بڑا بڑا چھینک مارے گا اور مارکیٹ سے اڑ جائیں گے. اتنا آسان ہوگا نا کسی کو اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے آپ کو میں سے. خرید لیں گے اپنی بات کرتا ہوں تو ہاؤ ول یو سیو یور سیلف ہاؤ ول یو ٹرائی ٹو سیو یور آئی ٹو بی پلیجرائز ٹو فیس آفس اور آپ نے اپنے آئیڈیا کے ساتھ اپنے سٹارٹ اپ کے ساتھ اپنی بنیاد کے ساتھ لوگوں کو کرنا ٹیم چاہیے کو سلس مارکیٹنگ کوڈینےشن اگر کمپنی بننا اگر دکانداری بننا ہے تو چلے ٹھیک ہے دکانداری بنے لیکن اگر کوئی دکاندار بھی ہے تو ساری زندگی شٹر خود کھولنا ہے یہ کیا سوچ ہے چالیس سال کے بعد بھی شٹر خود کھولنا ہے اور آگے اتارٹی ڈیلیگیٹ نہیں کرنی سسٹم نہیں بنانا ریکٹ سو فرسٹ آف آلٹنگ ول نوٹ بی کوال ماڈل شروع میں بہت بھاگنا پڑے گا آپ کو ٹانگے تھک جائیں گی آپ शुरू में बहुत بہت है तू ही मार्केटिंग हाउस है बेटा तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा या तुम लोग जो थोडे तीन चार लोग पांच लोग पांच ये जो जवानियां इस टाइम पर बड़ी इंकलाबी जवानियां जो होती है आगे तो फिर साथ छुटने होते हैं ना <laughs> वो इश की क्या जो इस उम्र में कामिल हो जाए हैं आगे तो साथ छुटने होते हैं इसके अंदर शुरू में आपने मेहनत करनी मार्केटिंग आपकी सेल्स आपकी है परचेजिंग आपकी प्रोक्योरमेंट आपकी ऑडिट आपका अकाउंटेबिलिटी आपकी अकाउंट आपका सब आप होते कोई नहीं साथ होगा स्ट्रॉन्ग थे शुरू यह कंधों के ऊपर इन कंधों पे बोझ उठा के माल बेचना पड़ता है इन कंधों के ऊपर रख रख के दोनों की दहलीसों की मिट्टी चाटनी पड़ती है जा तो अगर आपके नफ्स में तकुर हसत कीना कॉम्प्लेक्सेस हायर एंड के लोअर एंड के सुपीर बेटा कारोबार का उसूल है कस्टमर इज ऑलवेज राइट रूल नंबर वन رول نمبر 2 اف رانگ فالو رول نمبر ون آلسو گوز فار دا وائف وائف رائٹ رول نمبر ون اسٹاپ گیٹنگ ٹیکنیکل وتھ یور کلاس سیل دا اسٹاف تو یہ تو بیچنا ہے نا شروع کے چاہیے ابھی بڑا کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ ابھی آپ کے پاس جیت نہیں ہے آپ کے پاس سکسس نہیں ہے آپ کے پاس اس ٹائم پر ایکچولاشن نہیں ہے اپنے آئیڈیاز کی ابھی ٹھوکر لگ گئی نا اگر آپ کو پڑی تو آپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ ڈاؤٹس اور ڈیزائر کا ایلیمنٹ اتنا برباد ہو جائے گا آپ کی سائیکالوجی میں ڈینٹ لگتی ہے نا آپ بنی بنائے جو حضرت نے کہا جو سر نے کہا یہاں پر آپ بنے بنائے بزنسز کاروبار خراب کر دیں گے کیوں آپ کے پاس جیت نہیں ہے یہ ایک پازل ہے اس کا سروس انڈسٹری سے تعلق ہو آئیڈیا کریشن انڈسٹری سے تعلق ہو یا بزنس سے تعلق ہو یا کسی سے بھی تعلق ہو انسان کی کو اگر جیتنا آتا ہے نا وہ वो पहाड़ बना सकता है वो आतिश को आतिश बना सकता है वो एक कतरे को समंदर बना सकता है उसे जीतना आता हो तो कोर्स का नाम अगला कोर्स होना चाहिए अगर आपको जीतना नहीं आता ना और जीतने की सियासत नहीं आती جیتنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا نہیں آتا اور جیتنے کے اپنے اندر اپنے ڈیل کرنا اگر ایک آج جھٹکا لگ گیا انکمپٹینسی نہیں لگوا بیک کر کے اندر کمزور تھے یا آپ کی سیلنگ ویک تھی تو اللہ تعالیٰ میں نہیں دیتا کسی کو جس سے ہر انسان ایک بڑا آدمی بنا ہے, آپ بھی اسی سے ہی گزر کے بنے گے دیر آر نو شارٹ کٹ سکس بچوں تو لانگ از یو ول نوٹ گیو اے ٹو گاڈ یہ یونیورس آپ کو رسپانڈ نہیں کرے گی جب تک کہ آپ یونیورس اور کائنات کو رسپونڈ نہیں کریں تو اگر یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ڈریمر کے ایک خواب دیکھنے والے کے جو امبانیز اور ریلائنس اور یہ جیک بیس وغیرہ کو پڑھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بھی جیک ما شما بن جاؤں گا خواب دیکھنا برا نہیں ہے بیٹا ٹکنا بہت مشکل کام ہے ریزسٹ کرنا ریٹین کرنا ریزیلینٹ رہنا اس فیلڈ میں بہت مشکل کام ہے اور اگر ابھی بڑی ٹھوکر لگ گئی نا تو پھر نارمل سائیکالوجی ڈیفینس پہ بیک فٹ پہ جا کے بیٹنگ کرتی ہے یار میں جاب ہی کروں تو اچھا ہے